هل إلا تعاود يايعي الأمال ينذبح يركي الأمال يلا ستيعي الدهليل شد قولاني يا ابنتي النبي لنخيبي يظنوني الأهل يلا يا ابنتي الهواشم واللي ماهي هي قوم اني نودع زلي منه كل واحد بترتيله وحسي انقر اني المجد والمصحف وتنزله باكر تسيح قل حوافر بالحماين هاد حلوي وعيونه تشبح على الخيم ارض سِيمَتِي يبشي لوي أفراقهم صار يبعجل و العله صايبها الوجه يلا ستيعد الليل سابي شد قولي يا بناتي النبي، لنخيب ظنوني الاهواء